ברוך שובכם. נפתור בעיה נוספת הקשורה למתיחות, בעיה קצת יותר קשה מהקודמת. נצטרך שמש באלגיבר קצת יותר מתוחכמת מאשר בבעיה הקודמת, אבל זה לא באמת כל כך קשה. וגם כדאי לכם להכיר בעיות מסוג זה מכיוון שאתם עשויים בכל זאת לפגוש בעיה כזאת במבחן. אז בואו נחשב את המתיחויות בחבלים. דבר ראשון, אנחנו יודעים שהנקודה הזאת נמצאת במנוחה. על כן, קל את המתיחות בחבל הקטן הזה. זה פשוט. כוח הכובד מושך לפה מטה בנקודה הזאת, עם כוח של עשרה ניוטון בגלל המשקולת, ומכיוון שהנקודה נמצאת במלוחה, המתיחות בחבל הזה צריכה להיות עשרה ניוטון כלפי מעלה. זה החלק הקל. עכשיו נחשב את המתיחויות בשני החבלים האלה, זה דורש עבודה קצת יותר קשה. פעם נוספת, אנחנו יודעים שהנקודה הזאת אינה מייצה באף כיוון. היא אינה מייצה בכיוון ציר ה-X, וגם לא בכיוון האנכי, בכיוון ציר y לכן אנחנו יודעים הכוחות ציר X חייב להיות 0, ואנחנו גם יודעים ששיקול הכוחות בכיוון ציר Y חייב להיות 0. אם ככה, מה הם הכוחות בכיוון ציר X? הם רכיבי ה-X של שני וקטורי המתיחות של שני החבלים האלה. נצייר את המתיחויות של החבלים האלה. זהו T1 שמושך. וקטורי המתיחות מושכים בכיוונם של החבלים לאורך אותו הקו. אז זה וקטור מתיחות T1. ואם זה הווקטור, אז זה רכיב ה-X שלו. ננסה לצייר אותו טוב ככל האפשר. זה אמור להיות קו ישר. זה רכיב ה-X. בואו נראה. זה 30 מעלות. כאן זה 30 מעלות. 1 1 30 מעלות, ניצב של יד הזווית נכון? קוסינוס זה ניצב של יד הזווית חלקי היתר הקוסינוס של 30 מעלות שווה לזה חלקי T1 רכיב x חלקי T1 כשנכפיל את שני אגפים ב 1 נקבל את זה זה כבר אמרו לי את מוטמע אצלכם שרכיב x הוא לפי הקוסינוס של הזווית שבין היתר לבין רכיב ה-X כפול היתר בצורה דומה רכיב ה-X אני וקטור הכוח, אם זה uh, T2, אז זה רכיב x ובצורה דומה זאת זווית של 60 מעלות, וזה T2 כפול קוסינוס 60. מה אנחנו יודעים על הוקטורים האלה? אנחנו יודעים שהסכום שלהם שווה לאפס. אנחנו יודעים שהערכים המוחלטים של שני הוקטורים צריכים לקזז אחד את השני, או שהם שווים, כלומר הם מושכים בכיוונים הפוכים. זה די ברור. אנחנו יודעים שההערכים המוחלטים שלהם שווים. אנחנו יודעים ש-T1 cos 30 שווה ל-T2 60. בואו נכתוב זה. הרחיב T1 cos 30 שווה ל 2 60. אפשר להביא את uh, T2 לאגף הזה, אני מנסה uh, לחסוך במקום עד כמה שאפשר, כי הפתרון הולך לתפוס לנו חלק עכשיו, 30 מעלות? אם אתם זוכרים, לכם, זה השורש הריבועי של 3 חלקי 2. יש של 3 חלקי 2 כפול T1, זה הקונוס, הקוסינוס של 30 מעלות, אני אביא את הקוסיון של 60 מעלות שווה לחצי. ואפשר לשמש במחשבון אם לא זוכרים. אז חצי T2. בעברה לאגף השני, אז אנחנו הופכים את הסימן, זה הופך למינוס חצי. אני מדלג פה על כמה צעדים לא לתפוס יותר מדי מקום, וזה שווה ל-0. אם ראיתם את הסרטונים הקודמים, אז אני לא יוצר יותר מדי פערים. קל יחסית לעקוב אחרי לנו שורש ריבועי של 3 כפול T1 חלקי 2, מינוס חצי T2, שווה ל0, זאת משוואה אחת, משוואה אחת עם שני נעלמים, אז אנחנו צריכים משוואה נוספת, אנחנו נקיף את המשוואה במסגרת ריבועית כי היא תעזור לנו בהמשך, בינתיים נשים אותה בצד. עכשיו מה קורה עם y זה y של T1 וזה רכיב y של T2. מה אנחנו יודעים? מה אנחנו יודעים בקשר לשני רכיבי ה-Y? יכולתי לצייר אותם גם כאן ולהזיז אותם לאחר מכן שמאל וימינה. אנחנו יודעים שצירוף המשיכות לשניהם כלפי מעלה, צירוף המשיכות לשני הרכיבים האנכיים של המתיחויות, חייבים לאזן את כוח הכובד המושך כלפי מטה, כי הנקודה הזאת היא במלוחה. כשמחברים את שני הרכיבי ה-Y, צירוף המתיחויות בכיוון האנכי חייב להיות עשרה ניוטון, בגלל שהם מכזזים את כוח הכובד. אז מהו רכיב זה היה קודם T1 cos30, אז אני צריכה לתמותמץ לכם בהדרגה שרכיב ה-Y כאן הוא t 30 אני אכתוב את זה כאן. רחיב ה-Y הוא T1 30 פלוס הווקטור הזה שהוא T2-60. כדאי לזכר בטרגונומטריה ובכללים של סינוס הניצב ממול, מה שמבלבל בדרך על זה הטריגונומטריה. אז שווה לעבור על זה, אתם יכולים גם לחזור ולצפות בסרטוני הטריגונומטריה, ובסרטונים קודמים על וקטורים, בתקווה שאז הכל יסתדר אליכם בראש, אם זה עכשיו מבולגן. אני בינתיים מדלג על כמה שלבים. זה שווה לעשרה ניוטון. נכתוב את זה מחדש كان למעלה, עם הערכים המתאימים. מה זה סינוס 30? בעצם טוב, נעשה זה כאן. סינוס 30 מעלות זה חצי. אז יש לנו חצי T1 ועוד סינוס של 60 מעלות, שזה השורש הריבועי של 3 חלקי 2. השורש הריבועי של 3 חלקי 2 כפול T2 שווה 10 אני לא אוהב כל השתיים האלה כאן ואת החצי הזה, אז בואו נכפיל את המשוואה ב-2. 2 כפול חצי שווה 1, מקבלים T1 פלוס השורש הריבועי של 3, T2... שווה ל-2 כפול 10, שזה 20. בצורה דומה, אני אקח כאן, נכפיל אותה ב-2 ונוריד אותה לכאן. זאת המשוואה המקורית שקיבלנו קודם, אם נכפיל שני אגפים ב-2, נעשה את זה בצבע הזה, כזה יהיה שזהו שזאת אותה משוואה. אם מכפילים את השורש הריבועי של 3 חלקי 2 ב-2, ואני עושה את זה כזה להשתחרר 2 במחנה, אז מקבלים את השורש הריבועי של 3 T1, פחות T2 שווה ל-0, כי 0 כבול 2 זה 0. נראה מה ניתן לעשות. אנחנו רוצים להתחיל לבטא לברים במשוואות. אז ניקח את המשוואה העליונה ובמה נכפיל אותה? נכפיל אותה בשורש של 3. מקבלים שורש הריבועי של 3 T1. אני מכפיל המשוואה העליונה, כן, בשורש הריבועי של 3. זאת מערכת משוואות עכשיו שאני רוצה... לפתור. אז בואו נראה. השורש של שלוש כפול זה כאן. שורש הריבוי של שלוש כפול השורש הריבוי של שלוש שווי לשלוש. אז פלוס שלוש כפול t2 שווה 20 כפול השורש של שלוש. מה שאני עושה כרגע זה הרבה מניפולציות על המשוואות, ואני מקווה שזאת חזרה מועילה על נושא האלגברה. אז נחסיר עכשיו את המשוואה הזאת מהמשוואה הזאתי. אפשר להסתכל על זה כמכפלת המשוואה במינוס 1 וחיבור שתי המשוואות. כשמחסירים את זה מזה, שני העברים האלה מתבטלים כי הם שווים. נשאר מינוס T2 מכאן פחות 3 כפול T2 שווה ל-0 פחות מינוס eh, 20 כפול שורש ריבועי של 3. מקבלים מינוס 4 כפול T2 שווה למינוס 20 כפול השורש הריבועי של 3. מחלקים את שני האגפים במינוס 4 ומקבלים שT2 שווה ל-5 כפול השורש הריבועי של 3 ניוטון. זו המתיחות בחבל הזה. נוכל לחשב עתה את T1 על ידי הצבא. נתמש במשוואה כאן כי היא נראית לנו פשוטה יחסית. אז יש לנו את השורש הריבועי של 3 כפול T1 פחות T2, המתיחות T2 היא 5 כפור של שורש של 3, 5 כפור של שורש של 3 שווה ל-0 אז יש לנו שורש הריבוי של 3 כפור mejor 1 שווה ל-5 כפור של שורש של 3 נחלק את שני אגפים בשורש הריבוי של 3 ונקבל שהמתיחות בחבל הראשון שווה ל-5 ניוטון החבל הזה מושך בכוח ובמתיחות של 5 ניוטון החבל השני מושך במתיחות של 5 כפול השורש הריבועי של 3 ניוטון. בעצם החבל הזה מושך יותר חזק. החבל הזה תורם יותר לכיזוז של כוח הקובד. זה הגיוני מכיוון שהוא תלול יותר. הוא תלול יותר אז הוא תורם יותר לרכיב ה-Y. כל פעם שפותרים בעיה כזאת כדאי להערוך בדיקה שקשורה למציאות הפיזית. להסתכל בעין ולחשוב כדי לראות עם התוצאה הגיונית. ניתן גם לראות שצירוף המתיחות, המתיחויות של החבלים גדול יותר מעשרה ניוטון, וגם זה הגיוני, בגלל שחלק מהכוח בו הם מושכים מתבזבז כביכול על ידי משיכה הדדית ביניהם בכיוון האופקי. אז טוב, אנחנו נתראה בסרטון הבא.